Les dades sempre m'havien interessat. El que passa és que mai havia sigut un gran fan de les dades epidemiològiques perquè no, no, no, no s'havia donat el cas que per mi fossin d'interès. No? I jo cada dia remenava dades, excels amunt, excels avall, però mai ho feia amb, amb, amb eines més sofisticades com podrien ser llenguatges de programació en R, per exemple, o en Python. I això és el que... A m'interessava mi moltíssim i, i llavors vaig dir «ostres, vull estudiar un màster d'estadística, de necessitaré aprendre a programar». Uh, vaig decidir que no volia seguir amb la meva carrera professional com a analista financer i és quan decideixo deixar la feina, començar-me a preparar pel, pel màster estava molt interessat per, per saber l'estat de la pandèmia al meu municipi. Jo volia saber a Caldes de Montbui, per exemple, quants casos hi havia hagut l'última setmana. I això no, no tenia resposta. Jo anava al, al, al portal de dades que, que hi havia disponible, de la Generalitat, i jo veia que hi havia els totals. I, clar, potser mirava un dia mirava un altre, llavors veia la diferència i dius, val, eh, realment puc, puc inferir una miqueta quin és l'increment però no, no podia saber exactament quants casos hi havien hagut l'última setmana. I al descobrir que hi havia el portal de dades obertes vaig pensar si la informació eh, hi és, simplement cal processar-la una miqueta i, i presentar-la. Jo crec que és molt important, és a dir, òbviament els recursos s'havien de destinar pel sistema hospitalari, per, per l'atenció a la gent, però després jo crec que la següent prioritat és el tema de les dades, i especialment que siguin obertes i, i transparents i això, reciclables. Al final jo crec que és un exercici de transparència superimportant, perquè uh, et permet fer un seguiment uh, super exhaustiu, les dades tranquil·litzen més, més que et preocupen perquè hi havia moltes vegades durant el maig, el juny, que realment estava molt bé de casos, però de tant en tant hi havia doncs, certs mites no? de que no, eh, han detectat 200 casos en aquest poble. I era totalment fals. Era, era una roda, suposo, que s'anava retroalimentant. I no era així, perquè llavors tu miraves les dades i dius no, no, si és que aquesta última setmana hem tingut 12. Eh, o sigui que això és que no és cert. És vital, és vital per, a nivell psicològic i a nivell... Òbviament de presa de decisions. Aquesta és una bona pregunta. perquè Potser hi ha molta gent que es pensa que la meva vida ha canviat molt, però jo, sincerament, faig el mateix que quan tenia 40 seguidors. Eh, potser la diferència és que això que faig alguna intervenció al matí de Catalunya Ràdio, de tant en tant, però res més. Eh, no, la veritat és que crec que vaig començar-ho a fer en un moment en què hi havia molta atenció i havia molt interès en el tema. Crec que els mitjans de comunicació estaven fent una bona feina, però se centraven molt en els comunicats del Departament de Salut que feien a diari, simplement reportaven doncs hi ha tants casos, tants morts i tants hospitalitzats i jo vaig aportar una nova dimensió que era veure cada comarca eh, doncs com estava evolucionant la pandèmia jo crec que això va ser una miqueta innovador i és el que em va donar un impuls inicial eh, fort, perquè això vaig passar de 40 seguidors a tenir una mil amb relativament poc temps si la xarxa social... Jo crec que és la, la més idònia per comunicar aquest tipus de, de dades. Cada dia pots anar actualitzant la situació. Eh, al final, m també m'adonava que el repte més important era transmetre aquestes gràfiques d'una forma molt visual. Tot aquest tema de la pandèmia ha, ha destapat un interès brutal per les dades. Eh, jo crec que hi ha molta més gent... O sigui, a veure, el, el món de les dades estava explotant de fa anys. Cada vegada hi ha més feina manegant dades, processant-les, analitzant-les, i ara això encara ha fet que s'accentuï més. Ha sigut molt positiu tota l'experiència que ha envoltat el tema aquest que existís al Portal de dades Obertes. És per una part un tema eh, al final de, de transparència per la població, però per altra jo crec que també de, eh, és com que estimula molt l'interès per l'enginyeria, per per aprendre, jo crec que és superpositiu per la població.